دوستان و نازنین امیدوارم هر جای دنیا هستید دل شاد مغز جامان و تنی سالم داشته باشید هم، همینطور که در جریان هستید چند وقت پیش تقریبا هفته گذشته آقای پوتین در مراسمی در مسکو قسمت های شرقه اوکراین رو که تحت اشغال نیروهای روسی هستش به خاک خودش ملحق کرد به خاک روسیه هرچند مورد مورد قبول دنیا قرار نگرفت. و بیشتر دنیا مدرن و بیشتر کشورهای دنیا این حرکت رو تقویح کردند و مخالفت خودشون رو با این الحاق اعلام کردند. ولی دولت روسیه اعلام کرد که این قسمت از این به بد خاک روسیه است و دولت روسیه اعلام بسیج عمومی, اعلام بسیج عمومی کرد و قرار هستش که این قسمت‌ها رو به عنوان خاک خودش بشناسه و طبق قانون اساسی روسیه دفاع از این قسمت‌ها رو به عنوان دفاع از خاک روسیه تلقی بکنه. اینجا یک زنگ خطری به وجود خواهد آمد و آن اینکه اگر قرار باشه این قسمت ها به خاک روسیه ملحق بشه که شد اگر نیروهای اوکراینی برای بازپس گیری این مناطق وارد این قسمت ها بشن چه اتفاق میفته نیروهای اوکراینی از سلاحهای غربی استفاده میکنن و کاربرد سلاحهای غربی بر علیه نیروهای روسیه آیا خطر جنگ جهانی سوم رو بیشتر خواهد کرد یا اینکه این خطر وجود نداره واقعیت اینه که شرکت های سازنده سلاح هایی که به اوکراین تحویل داده شده شده تا الان بهشون این تعهد رو ازشون داشتن از دولت اوکران گرفته بودند که این ساح ها رو فقط در دفاع از خاک خودش به کار ببره و اگر قرار بود که این ساح ها رو برای حمله به خاک روسی استفاده کنند اینها رو بهشون اجازه داده نشده بود ولی چند وقت قبل از الهاق، چند روزی قبل از الهاق دولت ام امریکا و شرکت های سازنده سلاح ازش استفاده از دولت، به دولت اوکراین اجازه رو دادن که این سلاح ها رو خارج از خاک خودش هم به کار ببره به این معناه که بهش اجازه دادن که با مقابله، در مقابله با دولت روسیه این سلاح ها رو در هر قسمتی که من مرد نیاس به کار ببره ولی خطر الحاق قسمت های شرقی اوکراین به روسیه خطر بزرگتری هست و اون خطر به کار بردن سلاحهای اتمی در حال حاضر روسیه امکان به کار بردن سلاحهای اتمی را طبق قراردادهای بین‌المللی در خارج از خاک خودش نداشت و این کار باعث میشد که یک رشته حملات متقابل اتمی صورت بگیره و دنیا رو به سمت یک جنگ نامحدود اتمی و یک جنگ جهانی تمام ایار صوب بده. ولی به کار زمین میکردن این قسمت ها به خاک روسیه این امکان رو به روسیه میده که سلاح های اتمی تاکتیکی رو کار برن سلاح های اتمی تاکتیکی سلاح هایی هستن که مقدار تخریبشون مقدار محدودی هستش بسیار کوچک هستند ممکنه بر روی یک گلوله توپ سوار شده باشن و لازم نیست که یک سلاح اتمی بزرگ و در حد تخریب بسیار بالا باشه این سلاح ها معمولا در جبهای جنگ امکان استفاده ازشون هست و باید به خاطر داشته باشیم که روسیه قسمت اعظم از زراختانه اتمیش سلاح های اتمی تاکتیکی هستش این به معنا هستش که در آینده امکان داره روسیه این سلاح‌ها رو در قسمت های اشغال شده اوکراین به کار ببره و این رو به عنوان دف... به عنوان کاربورد در داخل خاک خودش استفاده بیان بکنه. و این بهش امکان رو میده که جامعه جهانی رو به یک شکلی محدود بکنه دخالت جامعه جهانی رو به این معنای که من در داخل خاک خودم و برای نیروهای خودم این سلاح ها رو آزمایش کردم و این باعث میشه که دنیا رو در سر یک بلا تکلیفی و تردید بسیار بزرگ قرار بده احتمال درگیری اتمی در این حالت خیلی بالا شده خیلی بالا رفته بعد از الحاق قسمت های شرقی اوکراین به دولت روسیه متاسفانه احتمال جنگ اتمی در دنیا بسیار بالا رفته امیدوارم که این اتفاق نیفته ولی الحاق قسمت های شرقی اوکراین بخواه خاک روسیه باعث میشه که احتمال جنگ بین المللی اتمی بسیار بالا بره. امیدوارم این اتفاق نیفته و در سال حسفه زندگی بکنیم. با امید دیدارتون در دنیایی بهتر